Як минає доба, власне, на фронті, під Бахмутом? Наскільки ворог продовжує активно атакувати? Наскільки вдається відбивати його штурм? На жаль, хотів би висловити співчуття всім родинам і всім, хто втратив близьких під час трагедії в Дніпрі, в Броварах. Це дуже важка трагедія. І, власне, ми тут, як Збройні сили, як Національна гвардія, на, фронтових міс... на фронтовій лінії для того щоб мирні міста залишалися в першу чергу мирними щоб це жахіття які відбуваються тут під Бахмутом на фронті не торкалися в тій чи іншій мірі робимо все можливе щоб не торкалися мирних територій мирних громадян в першу чергу Збройні сили давали присягу захищати мир і спотію усій української нації усіх громадян на фронті відбувається дуже тяжка доба минула позаминула Сьогодні дуже активно вели бойові зіткнення, тримали оборону, відбивали атаки, і насправді така ситуація відбувається по всьому, по всій лінії розмежування по Бахмутському напрямку. Зокрема, Бахмутський напрямок це від Солідару до Майорська. Фактично, де ворог пробує обійти з півдні, і з північні саме місто. І зокрема, дуже тяжко все ж таки ворог пробував знову такі повторити спроби штурму вчора, вночі, вчора в день самого міста. Але безуспішно, тобто ні на метр не просунувся, лінія розмежування так само не змінилася там за останні декілька днів. Діпстейт МЕП повідомляє, що ворог захопив значну частину Кліщіївки. Це дещо південніше від Бахмута. Як ви вважаєте, росіяни здатні оточити населений пункт чи ні? Е, хотів би уточнити, який саме населений пункт? Кліщівка чи Бах... Бахмут. Крещівка це... нижче, Солидар вище. Я тому я ваше запитання. Повторюся, суттєвих зрушень фронту за останні декілька днів не було. І все ж таки, знаючі, довіряючи адміністраторам Діпстейп Map, все ж таки вони так само розуміють, яку інформацію можна викладати в цю публічну карту і оновлюють тоді, коли це можливо, і так, як це можливо. Тому що все ж таки, хотів би зорієнтувати що... і попередити, Лінію фронту брати з самого Діп Стик ну доволі небезпечно, там стоїть е, попередження. От, власне, так само батальйон Свободи, четверта бригади Національної гвардії, в якій ми перебуваємо, стоїть на південному напрямку Бахмутського фронту, і е, е, те, що відбувається в Кліщіївки, власне, і повністю е, ворог переме перемелює знищує, і оборона має бути доволі динамічна. Тобто, ворог, ну зокрема, за вчорашню добу поніс. Е, Ну, величезні, величезні втрати і близько восьмисот. Якщо не помиляюсь, пане Володимире. Це ну, все бахмут і тому, що в зведення подаються тільки перевірені втрати, які побачили, помітили, тобто можна підтвердити. А ще дуже багато наша артилерія завдає уражень, які в місця скупчення ворога, в місця перебування, дислокації ворога. Те, що у нас є інформація, але немає можливості там перевірити влучання. Тощо, але в будь-якому випадку є влучання і втрати ворога насправді набагато більші ніж навіть е, в офіційних зведеннях тому що ну все ж таки ніхто не хоче м, там навіть, е, займатися е, ну невірними скажімо так неправдою тобто, перед в цих офіційних зверненнях подається тільки е, 10 разів перевед, перевірена інформація. і от власне те що показано на Deep State Map кліщівка в такій сірі зоні Оборона насправді дуже динамічна, і є певні успіхи, в тому числі, і зокрема і на цьому, і на Солодарському напрямку. Але наша головна задача зараз так, щоб ворог відмовився від ідеї пробувати обійти Бахмут. Хоча всі комунікації, всі там шляхи підвезення під надійним контролем. Українських сил Бахмут можна спокійно заїхати, можна спокійно виїхати. Вивоє, тобто надається допомога пораненим. Забезпечення абсолютно спокійного українського групування в місті в місті самому ворога немає. Тобто, ну насправді проблем ніяких немає. Проблема є у ворога, і про це хотів би більше говорити: про те, що е, ПВК Вагнер майже повністю сточена. В цих штурмах вона назавжди напевно залишиться в історії як терористична організація повара Путіна, яка просто вирішила взимку замерзнути, лишитися і померти в посадках, полях під Бахмутом. От власне що чекає цю організацію терористичну поки ж, так. пане Володимира, вибачте, переб'ю, вагнерівці, вони вже собі медалі навішали за взяття Солідара, вже там обмінюються ними. Чи є у вас інформація, що відбувається там насправді? Ми пильно слідкуємо і абсолютно різна інформація лунає з цього приводу. Є інформація, але все ж таки, хотів би в першу чергу, що позвучували ті, хто знаходиться безпосередньо в Солідарі, вони знають, що і як можна озвучувати це по-перше а по-друге це ж таки е, довіряти офіційним зведенням генерального штабу тому що ну, будь-яке озвучення будь-якої ситуації може нашкодити але от те що стосується ворога можна абсолютно озвучувати тому що е, навіть бували випадки коли е, навіть вагнерівці не хочуть йти на штурм несуть величезні втрати е, доволі часто навіть ми знаємо що критикують російський генеральний штаб у них там відбувається між особиці, між вагнерівцями і армії і окупанта і там навіть були такі випадки що армія окупанта будувала лінію оборону де, від Вагнерівців тобто от власне українська лінія оборони лінія оборони Вагнерівців і далі йде лінія оборони Збройних Сил і Вагнерівців такі в якомусь оточенні між українською армією російською армією навіть такі випадки були а між особиці це доволі така знаєте незвична ситуація але все ж таки те, що ми знаємо, відбувається просто знищення, утилізація цієї терористичної організації, адже на цій терористичній організації тисячі життів, дуже багато крові вони пролили, дуже багато вони зробили зла, дуже багато зруйнували українських міст, сил, і, зокрема і українське місто Бахмут, вони в тому числі долучилися до ну, знищення артилерії, тому нікому не вигідно а, тримати цю організацію, особливо коли російські в'язні злочинці які вибирають краще п'ять років посидіти у в'язниці в теплій в'язниці перечекати коли в мене війна ніж посидіти п'ять днів на морозі в мінус 10 в принципі на морозі і замерзнути від поранень на тому ж морозі в тому ж окопі десь підбагнути тому в принципі це доволі така е, пройдена історія і вже багато аналітиків е, і ми те що спостерігаємо то відбувається заміна залишки Вагнера на регулярні частини які поповнені мобіками, дешевими солдатами, і, частини, які були розпиті під Херсоном, під Харковом, під РПНМ тощо. Але в тактиці вони не змінять. Єдине, що набагато більше почали застосовувати бронетехніки, пожвавлення і збільшення кількості артилерійських обстрілів, зокрема. Але ну, це, знаєте, це показник того, що заїхали нові частини і починають витрачати ті боєприпаси, які у них швидко закінчаться, адже працює західна артилерія от я думаю що вони так само будуть використовувати тактику е цих найманців злочинців пробувати просуватися вперед е як це в принципі вчора було відбити декілька штурмів лобових е міста Бахмут е ворог поніс дуже величезні втрати повторюсь пробували так само йти піхотою, отримали відсіч але є дуже велика відмінність якщо вагнерівці в них якась мотивація фінансів там якоїсь амністії і позаду них стоять е за гранотряди, які розстрілюють прямо перед строєм дезертирів, тих, хто відступають або кидають позиції, то у мобілізованих там відносно кадрових частин, і кадровими їх не можна назвати, тому що це не професійні. Це на швидкоруч зібрані видані автомати, видані металеві каски, відправлені, як то кажуть, як худоба оцих от російських мобіків, злочинців, то у них набагато менше дисципліни, і по Якщо вони побудуть тут декілька тижнів, вони зрозуміють силу української армії, то час, коли посипеться наступальний потенціал ворога, і вони просто почнуть хаотично тікати з бахмутського напрямку, я думаю, не за горами, дуже близько. Тобто до кінця зими, я думаю, позитивно для нас закінчиться бахмутський епізод цієї війни. Дуже сподіваємось на це, пане Володимире. Останнє питання від мене про перспективний для нас напрямок «Сватове Креміна». Чи чути новини звідти? Я б не хотів, знову ж таки, багато в ефірі про це розказувати. І, в першу чергу, е наскільки мені відомо, там тримають оборону, там е українська армія вимагає певної тиші і... Е так само вимагає певної тиші на інших напрямках о, те що відбувається і можливо ворог пробує о, якось де, розсередити свої о, сили але вони несуть шалені втрати що під криміною? ми це розуміємо бачимо знаємо до нас доходять новини так само ворог несе втрати е, в невдалих спробах штурму у них по суті не лишилося вибору тому що їм необхідний Бахмут взяти Адже якщо вони його не візьмуть не будуть підтримувати той самий наступальний потенціал то вони будуть змушені шаленими темпами відходити від і вони змушені витрачати шалені ресурси стягувати усе з фронту в тому числі з інших напрямків зокрема як ви запитали з напрямку криміною тим самим послаблюючи інші напрямки і тут уже залежить від нашого командування знову ж таки попросив би певної інформаційної тишини щоб наше командування робило Розумію, пане ва? Володимире, головне, що нам треба знати, ЗСУ тримають оборону, в окупантів великі втрати на напрямку сватове криміна. Я думаю, що цього достатньо. Дякую вам за те, що вимкнулись. Дякую за наш захист.